يا حي شجعان الرجال اللي لهم علي قدر We شيخ طيب جد وصلاله لا سعد كل المراجل يعتمدها وارث الطيب من عمه وخاله والمكارم عنده بعلي تجدها حملي الارتكال الحم نشاله والعقايد فك فيدنا حقدها من <تصفيق> بني بشرها للعز ورجاله حز من هالمفاخر نستمدها أو الكتب أو, جلال أو, جلال أو, عزي أو عزي التواصل على جوا. It's oh. شيخ طيب جد و